Міні-Москвич, Нива, старі моторолери. Близько сотні педальних дитячих автівок часів Радянського Союзу зібрав колекцію 24-річний кроповничанин Андрій Біліченко. Така машинка була не у кожного ребенка, не кожен могла себе дозволити. В основному це були в парках, розваги, виходить, прокат машинок. Часто попадаються з садиків. Старі моделі колекціонер скуповує на всеукраїнських та міжнародних аукціонах, потім реставрує їх. Наразі працює над москвичем. Його придбав за 24 тисячі гривень. Говорить, в такому гарному стані моделі трапляються рідко. «Це москвич першої серії. Це 1967-1973 рік. В дуже хорошому стані, тому що всі деталі є, є оригінальний рух. Виходить. Не хватает только ну, кольца, это не проблема. Деталі для автівок чоловік шукає в інтернеті або ж виготовляє власноруч. Нерідко купує геть старі міні-автівки лише заради ексклюзивних запчастин. «Я її купив чисто із за того, що тут резина в ідеальному стані, всі чотири ската, як нова, і оцей руль з кнопкою. Кнопка – це найбільша рідкість на оцій машинки. міні Міні-автівками Андрій зацікавився в 16 років. Тоді з товаришем намагалися продати дитячу машинку через інтернет. «Після цього мені стало цікаво, а які ще є. Ну і так одна за одним, виходить, вже спустя місяць, навіть, після того, як продали машинку, у мене вже був москвич третій серії ось і виходить мотороллер «Крошка». Тепер на своє захоплення чоловік витрачає чи не кожну вільну хвилину. Я можу приїхати на годину-дві, а протрачати до вечора, тому що то, то, то, воно пішло, пішло, пішло. Продає Андрій лише ті моделі, що дублюються, аби мати гроші на розвиток своєї колекції. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СБН.